Londonda yaşayan Azərbaycanlı məmur övladları, onlar kimlərdir? Onlar dumanlı albionda ancaq bu xərcləmirlər, həm də qazanırlar. Sabiq nəqliyyat naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun böyük Britaniya vətəndaşlığı alması xəbəri cündəmin əsas mövzuslarından birinə çevrilib. Yada salaq ki, Anar Məmmədovun manat ekvaryantində təxminən 25 milyon dollar xərcləməklə, böyük birtənə vətəndaşlığa aldığı iddia olunur. Məlumata görə, onun qaynı son prezident seçkilərindən sonra postunu itirən kənd təsərrüfatı naziri Heydar Əsədovun oğlu Asif Əsəzadə də Londonla yaşayır. O da cibində birtənə vətəndaşı olmasına təsdiqləyən sənət gəzdirdiyi barədə xəbərlər var. Yada salaq ki, 2017-ci ildə Asif Əsəzadə London keçələrində 90HO505 dövlət nömrə nişanlı Porsche ilə avtoşluq etməsi əks olunan video ilə cündəmə gəlmişdi. Video yayılandan sonra Hafiz Hacıyev, İngiltərədə heç bir məmurun biznesminin oğlunun etmədiyi qələti, Heydar Əsədovın oğlu edir deyə qəzəblənib, Naziri rüşvət xorluqda suslamışdı. O, büyük mühafizə orqanlarını Heydar Əsədovu və Ziya Məmmədovu həbs etməyə çağırmışdı. Görün, onlar nə qədər özlərindən çıxıb ki, avtomobilini təyyarəyə qoyub London aparır deyə vurğulamışdı. Xəzər dəniz gəməciliyinin sabiq rəisi Aydın Bəşürovun oğlu İlqar Bəşürovda Azərbaycanın zəngin adamları sırasına daxil edilir. İlqar Bəşrov atası kimi gəmçilik sahəsində çalışır. Ona məxsus xeyli yükdaşma gəmlərinin olduğu və onlardan əsasən neftdaşımada istifadə olunduğu bildirilir. Böyük bir tənə vətəndaşı olduğu bildirilən İlqar Bəşrovun adı əsasən neft qaçaqmançılığı ilə bağlı xəbərlərdə mərkəzi figur kimi seçilib. İlqar Bəşrovun biznesmen coğrafiyası Türkiyə, Rusiya və vətəndaşlığını daşılığı Böyük bir tənə nəhət Bövlət Dəmir Yolu İdarəsinin sabiq rəisi Arif Əskərovun oğlu Elnar Əskərzadəni də Şırtaq Övlad allandırmaq olar. Adı ilk dəfə Azərbaycan mətbuatının gündəminə təmsil aldığı Londonda özünün əvəzinə digər bir şəxsi imtihana yollaması ilə gəlmişdir. Məlum olmuşdur ki, Elnar Əskərov Londonda olarkən Credit Suisse bankının trader işləyən 34 yaşlı Jerome Dereyni özünün əvəzinə imtihana verməyi mümkünlüyünə Inandırıb. Əvəzində, hər imtihan üçün ona 2000 funks treniq ödəmişdir. Zeromi, Ennar Əsgərovun adını düzəlmiş saxta vəsiqədən istifadə edərək, onun əvəzində 8 dəfə imtihana girib, sonuncuda isə professor onundan şübhələnib və Froldavın üstü açılıb. Qalmağa haqqında Britaniyanın nüfuzlu nəşrlərini sayılan The York Times Post və The Daily yazmışdılar. Sonradan isə Enna Əsgərovun Bakıya qayıtması barəsində məlumat yayılmışdı. Enna Əsgərovun London-dakı bununla bitmir. O, Londonda təhsil alarkən adamları bıçaqlaması haqqında da xəbərlər vardı. Əsgərovun bıçaqladığı şəxsin mahiyyətcə ingilis olduğu və hadisənin xuliqanlıq səbəbində baş verdiyi bildirilirdi. Dünyanın avtomobil idmanının ən bahalı ərindən biri Formula 1 yarışının təşkilatçısı Arif Rəhimov Gəncərlər və İdman Nazirliyinin yeganə övladıdır. Orta məktəbi Bakıda bitirən, daha sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində oxuyan Arif Rəhimov ardınca ailə təsiri ilə İngiltərənin paytaxtında Arif Rəhimov 2011-2012-ci illərdə Londondakı kas biznes skulda neft və energetika sənayesi ixtisasının yələnib. Arif Rəhimov evlidir və hazırda Londonda yaşayır. Onun da böyük birtənə vətəndaşlığı alması haqda məlumatlar var. Məmur övladları Maqrit kimi çəkin Avropa dövlətlərinin vətəndaşlığına alma qaydaları necədir? Hansı şərtlər? Hanzı miyyarlar əsas götürülür. Samadanları yığmazdan əvvəl nələri bilmək vacibdir. Avropa dövlətlərində vətəndaşlıq almaq üçün alternativ yollar var. Mülk alırsan, yatırım qoyursan və vətəndaşlığı avtomatik olaraq satın almış olursan. Washington Post qəzidi bu xüsusda pulun varsa vətəndaş ola biləcəyin və ya yaşayış icazəsi ala biləcəyin 7 ölkə səhərləhvəli yazısında diqqət edmək lazımdır. Qəzid yazır ki, Macaristanda vətəndaşlıq almaq istəyən əcnəminin 10 da alması kifayətdir. Avropa Birliyi ölkələrindən fərqli olaraq, Macaristan investorlarından daşınma zəmlək almağı və ya ölkədə daimi yaşamağı tələb etmir. Malta’da da vətəndaşlıq almaq istəyən 1 milyon 570 min dollar verməlidir. Ən baxalı vətəndaşlıq verən ölkə isə Kibirdir. Burada vətəndaşlıq almaq istəyən şəxs 6 milyon 200 min dollar verməlidir. Böyük investor qurbu daxilində investisiya edənə vətəndaşlıq isə 2480 milyon dollara başa gəlir. Rominkan Respublikası'nın vətəndaş almaq istəyən fərd 100 min dollar ödəməlidir. Həyat yoldaşı ilə birlikdə vətəndaşlıq almaq istəyən şəxs isə 170 min dollar verməlidir. Müqəddəs Kits və Neblis Qarib dənizində iki adadan ibarət olan bu ölkədə vətəndaşlıq almaq istəyən adalarda daşınmaz əmlaka 400 min dollar qoymalıdır. Bundan başqa, ölkənin şəkər sənayesini fondunda 250 min dollar iyanə verməlidir. Antiqua və Barbuda bu ölkələr də müqəddəs Kits və Niblis adalarından şərqdə yerləşir. Burada da vətəndaşlıq almaq üçün gərək 400 min dollarlıq daşınmaz əmlaç alasan. Yada Qarib adalarında yerləşən da vətəndaşlıq almaq istəyənlər burada fəaliyyət göstərən şirkətlərin 311 milyon dollarlıq zəhminə alması tələb edir. Azərbaycanlı məmur övladlarının sevimli məkanı Böyük Britaniyada vətəndaşlığını almaq üçün cəmi 1 milyon fund, yəni 2 milyon 340 min manat ödəmək kifayətdir. Investor 750 fünddan az olmayan bir məbləği, Britaniya iqtisadiyyatına eyni zamanda 250 min fünddan az olmayan məbləği isə Birləşmiş qrallıq ərazisində daşınmaz əmlak artırmalıdır. Avstraliyada 4700 milyon dollarlıq investiya qoyanlar isə vizə alaraq yerləşə bilir. Almaniyada nisbətən ucuzluqdur. Burada isə minimum kapital 250 min avro təşkil edir. Makedoniyada 40 milyon avroluq daşınmaz əmlak alan xaricilərə 1 illik vətəndaşlıq icazəsi 400 min avroluq dəyərində yatırım edənlər və ən az 10 işçisi olanlar vətəndaşlıq ala bilərlər. Bolqaristan azı bir ölkədə daimi yaşayan və 2 milyon dollarlıq yatırım edənlərə vətəndaşlıq verir. Portugaliya və İspanyada 500 mindən çox avro ödəyərək daşınmaz əmlaç alanlara vətəndaşlıq verirlər. Kanada əcnəbi şəxs ölkə iqtisadiyyatına 800 min. Kanada dolları sərmayə yatırmalıdır ki, vətəndaşlıq ala bilsən ABŞ-da varlı investorlar Amerikadan startaplara minimum 500.000 dollar sərmayə yatırdıqda və minimum 10 legal iş yeri yatırdıqda biznesmin məşhur Amerikanın klinkartını əldə edə bilər.